הבית המוזיקלי של דרורמי מגיע לערוץ הכוכבים כדי להגביר את המוזיקה ולהרים את הקצב. בואו לשיר, לרקוד ולצחוק עם חברים חדשים. בונים לולו, ארנון, שאול ושבתאי מחכים רק לכם להתחיל את המסיבה. דרורמי והחבובונים עכשיו בערוץ הכוכבים. מחכים לכם! היי! Hey, רוצים לראות פרקים נוספים של דרור אמי ואחובובנים? כן. אז תילחצו. כן. כן. כן. רוצים להירשם לערוץ שלי? כן. אז תילחצו. כן. כן. כן. אז תגידו מה? מה? ותגידו מי. מי? ובואו אל הבית של דרור אמי. נו אמי.